Без да бъде толства Очите ми широки още. Сулната походска се изнизвам от леглото. После от се с нощи, няма начин да се гротна Картиката е бори, може после да я копна в нея, и в нея, и в нея като пробна Записвам и след хит, чуи ли те След да го съм бил, Пълкотил, Садиокси, Не чувствам нищо с бокси. На зомби. Пускам песните без шум Често бъркат ги с бомби На Нацепени на стромби сте стекат кони Не ми давайте наклони Давайте бъхшеши Бъри на пътя да намериш И първо ги броиш сме къде ли не Милано и Париж Мърглява обстановка Самолета и пилота ми не може Сали, only, only, only, only Ши толку no, no. no. с ног Норедим на озона Стурбора парти no. И откриваме сезон. Съпперсони no. с наши щампи uh. Хода е свободен Наслига hey. простора И ти чакам Bye. да ми смогнеш Ши толку с си със труд и за работи.